Sredeća tehnika je odavde, pa dore. I gore, iskorak. Sečete sa vaše leve na vašu desku stranu, tonete doli i sa vaše desne idete na vašu levu stranu i poglednete po. E, znači, sad može da se ide na jednu i na drugu stranu, ali probajte na drugu stranu, znači odavljete na desnu. To ste radili prošli put, pa na levo bez iskoraka ove noge. A sada, sa iskorakom ove noge. Ovako i ovako. Ajde, pravi. Položaj glave je takav da možete da vidite malo ispred sebe. Nije stroj dole, znači nije ovo pa ovo. Ovako ne vidite više ništa, vidite tu. A nije ni ovako, razumete? treba polegnete po rukama i poglede tu gde ste sekli na taj Najpravi, kada sasek bude uh, snažniji, onda je poknet ovako. Probežete lakat u ove ruke ovako. Ovo jeste da ode nogu, <gled> ali dignete sebi rame i cela ova strana je slaba. Znači, držite oba lakta dole, povucite nogu nazar, i podignite dok je nukosa na gore tako da vam ove lakate i ovo rame budu dobro. Zatim iskorak, sečete, tonete i pružate se. Znači, još jednom. Gore. Da. Krojete. Vidite, u nazad pašnik podiže ovo. I sada odame probajte ovako. Prvi način, a onda probajte polako drugi način.